3, 2, 1, אקשן! אני אלת מתל אביב, אני גם משפטנית וקולנוענית, אני עדת חדשנות, ואני שאול שאלות, אני רוצה ליצור פתרונות. אז הנה הסיפור שלנו. בגיל שר שסטאדן למעשה היא מצלימה, וקולנועה. אני יודעים בסרטים, ואחר כך חלכתי לבית לקולנוע סן שפיגן. שאבא שלך יקבל זיהום וימות, כן? זה מה שאתה אם זה מה שאתה רוצה אתה מצליח. הלקוחות. אני מה הבא, אני לא אוריד הגעתי לערוץ 2, עבודה, יומן, ערוץ תכלס, רציתי לנו, למלית המצברים, להמשיך ללמוד, משהו כליל, זורן, שיב. החלטתי ללכת, ללכת ללמוד משפטים. ועם הזמן הבנתי, ש... זה כל כך... ממש פשוט, ופאנ, בבית משפט זה לא ממש. ובחינות נשכה זה סיוט של הלייב, ואנשים חדשים כל הזמן שאלו אותי, תגידי, אלעת, מה הקשר בין משפטים לכל נועל? את האמת? לא הייתה לי תשובה. לא למדנו ליטיגציה אף פעם בשום מקום נראה לכם עיגיוני? זהו שגם לי לא אין שום מקום שלא עובד את זה מפראמי לעבוד את זה אז מה אני אעשה עם זה? אז המצאתי את הקשר בית המשפט, במחוזים. בואו נעשה רגע את הסימולציה הזאת. נכנסים? יש עליו שאתם נכנסים באיזשהו? ומה זה מנדליקו על זה, ובסוף כשהם את עצמם בבוק אחת כמו זה, ואז מה קצת מאיתנו? לכי לא, חדים. יודעים לדבר מול יודעים כלום. לדבר הזה. תכלס, משפטים זה כמו קולנוע. אין לכם הקשר שחיפשתי, אתם זוכרים? אז שלא ידעתי ושאלו אותי, משפטים וקולנוע. וכשהבן מאי אומר, אקשן, צריך לתת את כל מה שיש. אני חושבת שהלקוח שלי מאוד סודק וכל הדברים הללו, אבל תכלס, אם לא הצלקתי לקלוע לסעד, אוכל לערוץ החרב בחניון? ולגידו, אה, סליחה שופט, כאילו, לא אמרתי כל מה שאני רוצה לומר. כי עד לא נביאים באמת מה אנחנו רוצים לומר, נכון? ככה והיה טובה מאוד. אני תורם מאוד גם לניטיגת הורים, גם לאורבדין, איך להציג את הצלחה, איך לדבר במה מצלמה, אה, לדמצאת הדברים, לתרום גם לאנשים שיש להם אה, הרבה ניסיון בתחום, אה, לפתח את הקריירה, ואיך בבית משפט, שזה הדבר הכי חשוב. נראה לי שמספיק דיברתי, אז עד לפעם הבאה, צ'או, ביי, שיהיה לכם בוקר! פרפורמם!